الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا, سحابا فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من شاء من عباده اذا هم يستبشرون وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أغسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما تسمع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 كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم لقد في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون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 فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون